Két kívánok Önöknek Balogh Gábor vagyok és azért vagyok itt ma önökkel, hogy két kiváló Csonka László képhez mondjak fel Önöknek verset. Rólam amit érdemes tudni, hogy 26 éves vagyok, jelenleg Budapesten lakok és 16 éves korom óta foglalkozok versírással. És akkor most jönjön a két vers. Bukott. Tehettek a napok, kergetett az őrület, Veszve minden, hiába repülnék, maradok inkább itt Ismerős a ma, és biztos a tegnap, szalad a holnap, Tehán szaladtam volna én is, ha időben szólnak, de elszárt mindenmi lehettem, maradta semmi, maradta magány, ideje lassan tönkre menni, hisz nem ért többet a lelkem, s többet a szívem, a múlt, mi kettét tört a jövőm, én ezt szentül hiszem. Bízom mosolyomban, bízol bennem túl nagy hiba, és sem bízok magamban, nem segít az ima. Földi lettem, helyet, szent lett az alkohol, jobban jássz, csak álmot, a csendben alszol, és most jön a következő, üres hely. Üres hely maradtam, kicsavart az életem, Fura a lét, mint egy léggömb, Csak úgy létezem. Sodoraszél, már nem is érdekel, hogy merre, Titkolta a sors, ha volt is velem bármi terve. Üres hely maradtam, kicsavart az életem, Mint a kártyával érzem, lassan szétesem. Mosolyom is hazug, némaságom igaz, Pillantásom hideg lett, nincs benne vigaz. Üres hely maradtam, kicsavart az életem, Hiába minden, csontíthatol a félelem. Megmarad lassan, Megmarad, lassan roppant majd ketté, menekülj előlem, tedd az életed szebbé. További kellemes estét kívánok önöknek, és jó szórakozást, a viszontlátás.